بسم الله الرحمن الرحيم الاسلام من كتاب انزل اليك فلا يكن في قدرك حرج منه من الدكتور محمد راتب الله, الله. وَلَقَد مَكَّنَ